هذه شيلة مهداه من لافي وبدر وعبدالعزيز لجدهم الغالي وجدتهم ابو فهد وام فهد بمناسبة زواج العم محمد قصائد شعرية حسب الطلب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شاف عالم الصوتيات جديد الزفات والشيلات